Погріб на першому, погріб в одноповерховому будинку льох. Це окрема підвал, скоріш за все, погріб не може бути під будинком. Будинку 4 ряди, ФБС, пригрузу особливо немає, розміри у плані, чи може 400 мм краще? Е, звісно, краще, Саш. Коли ми з вами проєктуємо фундаменти, тим паче, коли вони мають висоту декілька рядів, тут треба звернути на яку увагу. Мало того, що сюди буде давити грунт. Якщо ми подивимося в плані, при невеликих розмірах так, наш грунт може сюди давити. І коли ми кидаємо перекриття потім наші стіни вибачте потім на, на наші стіни ми якби з вами пригружаємо наші блоки і вони мож, можуть тримати оце бокове навантаження але якщо немає пригрузу і якщо так виходить що ви, вам треба це залишити на, на зиму то може виникнути така ситуація що коли це замочується а потім замерзає то Морозне здимання да, може наші блоки просто посунути. Тобто зробити ось так. Може. І ось тут дійсно виходить так, що чим товщий блок, тим більше його вага, і тим краще він буде триматися. Ну, плюс також не забувайте, що більша поверхня трпля між блоками, площа більша, а значить краще буде триматися і на торття. Тому зазвичай, коли така ситуація, то використовують блоки не менше, ніж 400 мм. Не менше. Якщо ви використовуєте 300 мм, ну, тоді можна зробити як? Заармувати, наприклад, просто коли вкладаються блоки, ось сюди в розчин втоплюються дві арматури, наприклад, десятки. І ви таким чином Якби армуєте всі шви, армуєте. Але треба пам'ятати, що е, якщо ви використовуєте сталеву арматуру, ва ваша споруда повинна мати гідроізоляцію. Інакше арматура вона може ржавити, ржавити розрушати потім шви, бетон і так далі. Пам'ятайте про це, тобто вертикальна гідроізоляція, горизонтальна гідроізоляція повинна бути обов'язково. Можна тут використовуватись і склопластикову арматуру, базальтову арматуру, але більшого діаметру, десь там 12-14 мм. Ну і в такій споруді в принципі можна використати.